Traian Besescu, făcut praf de un membru PMP, atac fereprecedent precedent la adresa fostului presubliniere poate să fie o tam. Fostul presubliniere Traian Besescu, prime subliniere teolovitur fere precedent. Actualul senator e fecut praf chiar de cetră un subaltern. Ce l a umilit în direct la TV anul trecut, Besescu a primit o palmă de la gelu vi subliniere An. În direct la România TV, vi subliniere An l-a făcut praf pur subliniere, i simplu pe subliniere e ul său, nemulcumit ce acesta i-ar fi luat aprarea la ureco, druca covesii într-un interviu. Covezii spune ce trebuie să rămână în funcție. Seamne deosebit de bine cu o campanie de genul ce s-agres sub liniere iTunes, na, dar covesii trebuie să rămână acolo. Poate să fie o tânce viitoarea nominalizare să fie apropiat de PSD? Se spui ce trebuie pe strat, covesc e un nonsens, a spus visul an